وأنا مع أنه تنرفع الحصنات بس كمان أنا مع احترام الدستور ومع احترام النصوص هول النواب الوزراء اختصاص محاكمتهم هو عند المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء <تصفيق> على راسي عائش اجري فجموني تفجيم طيب وين كان الجيش؟ الجيش كان واقف عم يتفرج. هيدا المحقق القضائي عم يشتغل سياسي مسيس هذا تحقيق مسيس. شي مرة نقلت مواد ما بتعرف شو هي؟ صح لوين رحت فيها؟ الجنوب. <تصفيق> اجنوب <تصفيق> تقدم الوزير السابق يوسف فينيانوس بدعوى ارتياب مشروع ضد المحقق العدلي طارق بطار راح اتقدم بطلب رد آآ رد آآ بمعنى عدم صلاحيه له بمتابعه هذه القضيه غير مستقر نفسيا ما بقى نفسيته مرتاحه يحكم بغير حياد عنوانه للرئيس دياب هو دار الإفتاء شحطة زيدانية بيروت هو القاضي نفسه ما بتنقصه مشاوير على بكركي A <laughs> 부oll